يا مرحبا وأهلاً هلا بالضيف حيابا ترحيبة الموسمي ملقى بنا بيها وأهلاً هلا عد برق لاحب بسحابا Okay. What a hell وحصريا استديوهات همسة فرح